اور اس میں سب بندے خوش ہیں ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں لیکن اس عید کے روز کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اداس ہوگی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو رب تعلیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہوں گی آج ہم خوش ہیں گلے ملیں گے ہین جی عید ہے لوگوں کو ملیں گے جن سے ناراض ہیں ان کو بھی ملیں گے جن کے ساتھ لڑائی ہے ان کو بھی گلے لگائیں گے دل میں اگر کوئی بھی بات ہے نفرت ہے جو بھی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے پرے کر کے ہم ان کو بھی گلے ملیں گے تو بھیا جس جس رب نے ہمیں یہ عید کا تہوار عطا فرمایا ہے اس تہوار پر ہم لوگوں کو تو ملیں گے تو کیا ہم نے یہ سوچا کہ یار اس دن ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب کو بھی ملنے آئیں گے نہیں ہر بندہ مست اور مصروف ہوگا کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے اور یہ مسجد آج کے دن بہت دکھی ہوگی کہ آج اس کو ملنے کوئی نہیں آئے گا اب یہ مسجد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیاں دے رہی ہوگی کہ گیارہ مہینوں کے لیے اب وہ نمازی نہیں آئیں گے جو رمضان المبارک میں نظر آتے تھے رمضان المبارک میں جیسے قرآن مجید کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی اب وہ قرآن مجید بند کر کے الماریوں میں رکھ دیے گئے ہیں اب وہ قرآن مجید ربطع کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے کہ باری تعالیٰ اب گیارہ مہینے بعد ہمیں کھولا جائے گا آج یہ اداس ہوں گے تو جہاں ہم لوگوں کو ملیں گے وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم ربطع کو بھی آ کے ملیں جہاں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے لوگوں کے گھروں میں ملنے جائیں گے وہاں پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رابطہ کے گھر میں آ کے رابطہ کو بھی ملیں ہر وقت جب بھی ہم مسجد میں آئے مانگنے ہی آئے ہیں جب بھی آئے مسجد میں مانگنے آیا کہ باری تعالیٰ یہ دے, دے دے باری تعالیٰ وہ دے دے یار کبھی تو مسجد میں رابطہ کو ملنے بھی آ جایا کرو یار میں آج اپنے رب کو ملنے جا رہا ہوں آج میرے محبوب کی بارگاہ سے آواز آئی ہے اور میں نے وہاں پر جا کے حاضر ہوں کبھی تو ملنے آؤ